Okay, senza tega. Senza tega. Senza, e senza tega. Senza me? Ah, senza no problemo, mm, yeah. me. Senza Pečemo na in ga. Meso. Se en za babico. To še je za šta dvega. Košno vevrčal? Kaj A ti le večerja ali <laughs> a pepa? Pujsa pepa? Ti pa res no. A sem ker ga Ne, še razdelate temu.